Це – підвал типової хрущівки в серед місті Хмельницьку, який періодично обкрадають, каже мешканець будинку Олександр. За його словами, підвал за останні два роки грабували тричі. Наш будинок і підвал неодноразово обкрадали, залазили і в день, і вночі, виносили електроінструменти, велосипеди та інші побутові речі. Зачіпали ті квартири і підвали, яких точно знали, що людей немає вдома, що вони на роботі. Або будуть на виїзді. За його словами, від злодіїв не рятували ні міцні двері, ні кодові замки. Колишній квартирний крадій Павло, до якого ми звернулися, як до експерта з надійності засобів охорони помешкань, каже, двері відчиняв майже всі. Дорогучі двері, які є, і, допустимо, якщо йдуть, вони вже з дерева, то це набагато тяжчі, ніж ось ці жистяні. Є такі, що можна і ножом відкрити, такі вони, вони плавсі, як консервна банка, то як і кажуть, відкривачки можна відкрити. Так само, каже, не проблема проникнути в під'їзд. Можна нажати на будь-який, сказати, що я забув ключ, і тобі відкриється всі просто Коли проставляєш магнітику, що двері відкриваються, то в будь-якому мастерість тобі роблять їх за якусь суму, тобто до всіх дверей не підходить. Один із способів охорони помешкання від злодіїв – камери відеоспостереження, каже засновник фірми з монтажу та обслуговування таких систем Ігор Рибрина. Чоловік розповідає, найсучасніше це камери з аналітикою, які контролюють певний процес. До прикладу, в цьому новому будинку знайшли порушника порядку. Людина трошки недобросовісна, замість того, щоб винести сміття в сміттєві баки, вона викинула біля одного під'їзду в мусорний відро і біля другого, вже її знайшли. Відеоспостереження – це ж не 100% якийсь захист, тобто да, це інструмент для виявлення. Зі слів Павла, злодії відеокамер не бояться, просто мають бути обережними. Можна заткати, можна капешончик на голову натягнути, то й шапочку надіти. Більше, мабуть, собак. Або рідом люди є, бо якесь живе. камеру ні. За останній рік на Хмельниччині було зареєстровано 70 заяв про крадіжки, каже начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. 44 крадіжки станом на сьогодні вже розкриті, над розкриттям решти працюють. Найбільша проблема в тому, що зловмисники використовують сучасні технології, Логі намагаються майже не залишити слідів, тому найкращий варіант подбати про безпеку свого житла це здати під сигналізацію. Юрій, який мешкає з родиною в котежному містечку Хмельницького, розповідає, встановили в будинку сигналізацію задля безпеки. Перш за все, це наша безпека, безпека наших дітей, захист нашого майна. Розумію, направляюся. Виїжджає спеціальна оперативна група, яка озброєна, і вона може на місці події затримати злоумисника. Зокрема, встановленням сигналізації в квартирах, гаражах та приміщеннях у Хмельницькому займається поліція охорони, розповідає заступник начальника управління Анатолій Гонгало. На цій неділі було декілька проникнень у житлові приміщення в обласному центрі, і буквально два дні тому ми затримали зловмисників в одному з районних центрів, які проникли в охороняємо нами житло. Інженер управління Наталія Дишкант розповідає. З першого березня в нас вже є понад 70 заяв над опрацюванням і збільшується. Павло розповідає, бувають випадки, коли власники помешкання встановлюють у будинках псевдосигналізацію, її, каже, розпізнає будь-який злодій. Якщо, допустимо, там немає маячків, не, не, не, не горить, не, не були лампочки, то це зовсім вже підстава. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.